عزت اور مقام کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو حضرت ثالبہ تو آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے چھوٹا سا گناہ ہوا اور اتنا ندامت <تصفح> حضرت جی ہم کتنا بڑے بڑے گناہ کر رہے اس دنیا کے پیچھے یہ دنیا جو فانی ہے یہ دنیا جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے پچھلے دن چار دن پہلے آپ بیتی بات میں بتاؤں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 میں نے کہا ٹھیک ہو سر جی میں کر دیتا ہوں ٹھیک دو دن بعد میں نے دیکھا کہ ان दो दिन ہو گیا ٹھیک دو دن بعد دو دن پہلے مجھ है کہہ رہے ہیں صحیح سلامت ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بولا کہ بیٹا یہ کام کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے سر جی میں کر دوں گا دو دن بعد میں نے کیا دیکھا کہ لکھا ہوا कोई ठिकाना नहीं है یہ زندگی ہے میرا تو کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کوئی نہیں ہے آج میں یہاں ہوں چلا جاؤں گا آپ آج یہاں پہ بیٹھے کل کہیں اور چلے جائیں تو دنیا تو ایسے ہے یہ تو کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ تو کسی کے لیے یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم تو آئے ہیں عارضی طور پہ چکر لگانے آئے ہیں واپس جانا ہے اس روح زمین پر اگر انبیاء کرام آ کے چلے گئے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 تو حضرت یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے